Hej och välkomna till dagens pass. Jag heter Mikael Åkerberg och jag spelar goalboll i Svenska Landslaget. Jag är också utbildad personlig tränare. Idag ska vi köra ett styrketränings- och lite grann rörlighetspass. Till dagens pass kommer vi att behöva en pinne. Det går bra med vilken sorts kvastkraft eller annan pinne man har hemma, vilken som helst. Vi kommer också att använda en kettlebell. Har man inte det hemma så kan man ta något annat som väger lite grann. Man kanske har en diktskiva eller en hantel eller något sånt där. Det kommer funka bra till de allra flesta övningar. Kettlebell är också väldigt vanligt på de flesta gym idag. Vi kommer börja med lite uppvärmning och efter det så går vi in på rörlighetsdelen. Så ska vi börja med att jogga lite på stället. Så vi får upp pulsen lite granna. så bara helt vanlig jogg. Eh, försök att låta armarna följa med också. Så vi får igång hela kroppen. Då ska vi hålla på med det här en, en minut ungefär. Bra. Fortsätt bara. Så kan man öka intensiteten lite efterhand. Jobba på armarna. Benen. Ut med bröstet så ni blir stolta och raka i hållningen. Så lägger vi på med lite höga knän. Fortsätt ut med bröstet och jobba med armarna. Bra, kör vi på en liten stund innan vi går tillbaka till vanlig joggi igen. Kom igen! Okej, så jonger vi vanligt. Bra jobbat. Så tar vi lite hellkickar i rumpan. Så långt upp. Med benen bakåt. Fortsatt fram med bröstet. Stort hållning. Härligt. jag ju vanligt igen. Nästa övning kommer vara jumping jacks. Då kommer vi hoppa ut med benen. Och armarna rakt ut på sidorna också. Och sen in till mitten igen. Så, ut med armar och ben. In med armar och ben till mitten. Och så hoppar man mellan de två positionerna. Ut, in, ut. Och så fortsätter vi så. Vill man utmana koordinationen lite kan man korsa händer och ben och man kommer inte i mitten så här. Och så var det och så var det så vanligt. Slag tillbaka till vanlig jogin. Sådär. Nu har vi fått upp vår puls lite grann. Då ska vi värma upp med lite rörlighetsövningar också. Den första kallar jag för squat to stand. Då kommer vi stå helt vanligt höftbrett med benen. Så faller ni ner med överkroppen tills händerna kommer på marken. Om man klarar det eller så nära man kan. Sen försöker man ta tag med fingrarna under tårna. Så kommer vi hålla kvar dem här hela tiden. Och så går vi ner i en knäböj. Och sen tillbaka upp igen. Men vi håller kvar fingrarna under tåna Så kommer vi sträcka i baksidan lår när vi är där uppe. Och lite grann i ljumskarna när vi är här nere. Så gör vi tio stycken sådana. Och min tredje. Fyra. Trycker han ut knäna lite grann i bottenpositionen. baksidan lår när vi kommer upp. Och sträcker lite i ljumskarna när vi kommer ner. Bra, två till ska vi göra. Efter den här kommer vi fortsätta med samma övning. Men vi stannar kvar i bottenpositionen. Och sen så roterar vi upp ena armen mot taket. Jag tar höger hand. Så med blicken upp mot handen. Och så vänster hand Upp mot taket. Följ med med blicken eller huvudet. Och sen går vi upp med rumpan i vädret som vi gjorde förut. och ner igen. Och så roterar vi. Vänster. Och höger. Så gör vi tre såna här. Typ. Först vänster. Sen höger. Sen armen upp mot taket. Den andra armen stannar kvar under foten. Handen. Och en sista. Ner i knäböjningen. Vänster handen upp mot taket. Fäng med blicken. Och höger hand. Det var kan vara lite svårt. Sörar man inte så bör man så djupt som man kan. På nästa övning så plockar vi fram vår pinne. Eh, nu ska vi göra utfallssteg. Så jag kommer ställa mig med sidan mot här som ni ser. Så tar vi pinnen. Sätter den på ryggen. Längs med ryggen. Eh, jag vill att den ska toucha er Rumpan och så ska den toucha i bröstryggen mellan skulderbladen. Och så ska den toucha huvudet. Sen går hela vägen längs med ryggen. Och när vi gör övningen så ska ni känna kontakt med alla de här tre punkterna. Då kommer vi att öva på barnhållning. Så jag håller den med en hand där nere och en hand där uppe. Jag har kontakt med alla tre. Sen tar jag ett stort kliv fram med höger fot. Böj båda knäna när jag har tagit klivet framåt. Så fram och höger. Böj båda knäna tills du nästan touchar golvet och tryck tillbaka. Sen tar jag vänster fot, touchar nästan golvet tryck tillbaka. Om man hamnar för nära varandra med fötterna så blir det lite problem med balansen. Så kliv höftbrett ut, ner och tillbaka. Vi har gjort två på varje. Vi ska på varje. Tre på varje. Stort kliv ut. Följ båda knäna. Tryck tillbaka. Är fem på varje. Glöm inte vi har kontakt med rumpan, skulderbladen och huvudet hela tiden. Så det här är bra. Vi tar med oss den här hållningen från den här övningen till resten av passet. Rak och stolt hållning. Röstet ut. Nästa övning kan man ta hjälp av den här pinnen igen om man vill. Vi kommer att träna balans nu. Jag börjar visa lite med pinnen. Det kan vara lite utmanande övningen i början. Så om jag tar pinnen i min höger hand då sätter ner den i golvet bara lite grann som ett stöd. Sen ska jag stå på vänster ben. Jag kommer sträcka armarna rakt ut som ett kors. Och så kommer jag luta mig, fälla mig framåt. Med vänster ben rakt bakåt. Köker kommer hela vägen ut. Det kommer strama i baksidan lår. Eh, och det kan vara lite utmanande för balansen. Långsamt kontrollerat. Så går vi. Tio gånger på varje ben. Det är tio gånger stående på höger ben först. Den här övningen kallas för draken och ibland också kanske för flygplanet. Känner man att man klarar det så kan man lägga bort den här pinnen och bara balansera på höger fot. Prova det också. Jag har fyra kvar. Lite grann utmanande. Ut hela vägen. Och tillbaka. Lite utmanande för mig. Jag kanske fortfarande behöver pinnen. Det kan vara bra att veta. Vi har två kvar. Håll i balansen. Försök också att höften ska vara rakt parallellt med golvet hela tiden så att man inte roterar i sidan. Tillbaka. Så tar vi andra benet. Tio stycken. Två stycken kvar. Lägg om ni känner att ni klarar det. Eller har kvar den. Det viktiga är att man håller, håller balansen och inte vingla för mycket. Håller hösten rakt. Vissa från sidan också. Två stycken kvar. Så. Då ska vi göra lite grann rörlighet för överkroppen också. Så vi tar och har kvar en pinne. Lägger den som en skivstång ungefär på axlarna. Slår höftbrött igen med benen. Och så lutar bröst lite grann framåt. Ungefär 45 grader i höften. Sen ska vi bara rotera pinnen. Ena, ena delen ner mot golvet. Andra upp mot, mot taket. Så vi roterar lite i bröstryggen så här. Värmt på varje sida och jag gör Sådär, då har vi värmt upp lite grann. Då är vi klara med rörlighetsdelen och ska börja med styrketräningen. Då plockar vi fram vår kettlebell eller annan vikt om vi har det och ställer den framför oss. Eh, vi kommer göra tre stycken övningar i varje runda. Så kommer vi göra om den här rundan tre gånger. Så vi kommer göra varje övning tre gånger. Eh, jag går igenom varje övning för att vi gör den här i första rundan. Sen vilar vi lite grann och så gör vi det två gånger till. Första övningen är en knäböj. Då lyfter vi upp vår kettlebell Håller den framför bröstet. Man kan antingen hålla som jag håller. Med handtaget uppåt och hålla i handtaget. Eller så kan man vända på den och hålla i själva kulan om man tycker det är lättare. Fötterna är ungefär höftbrett. Tårna pekar lite grann utåt. Och så går vi ner i en knäböj. Och upp igen. Försök att knäna går ut över tårna. Så de inte går inåt. Stolt hållning. Rak och fin i ryggen som vi hade med pinnen. Bröstet utåt. Sex. Sju. Och en sista. Den här övningen känns i framsidan på låren och i rumpan. Tivär kettlebellen svingar. Armarna är bara ett redskap för att hålla fast kettlebellen. Så vi man inte att ta i med armarna. I kettlebellen svingar så tar man mest i med den höststräckande rörelsen. Så vi fäller oss framåt i höften, Då är lite grann i knäna. Svingar. Kettlebellen går då bak mellan benen. Sen svingar den upp i luften framför oss på raka armar. Vi här. Ta i kettlebällen. Låt den gå in mellan benen. Svinga den uppåt. Lätt böjning i knäna. Mästraren i höften. Vi ska göra 20 stycken. Rörelsen är alltså i huften. Jag kommer visa en lite tyngre variant i nästa runda. Det kan vara lite för lätt med en lätt kettlebell. Då ska jag visa hur man kan göra med en hand också. Nu ska vi gå vidare till pressar. Så då försöker vi svinga upp kettlebellen så vi har den i axelhöjd i si ena handen. Den är precis vid axeln. Armbågen pekar ner mot golvet. Kettlebellen hänger på utsidan av min hand. Knogarna pekar ut från, från kroppen. Eh, och Handen är precis framför min axel. Från det här läget... Ska jag pressa upp den mot taket. Då kommer jag att vrida händerna så att knogarna istället pekar bakåt. När jag kommer till toppenläget. Så jag pressar upp den i luften. Knogarna pekar nu bakåt. Sen kommer den ner. Då vrider jag tillbaks handen så att knogarna pekar ut mot sidan. Så jag vi tio stycken sådana. Två. Tre. Fyra. Fyra. 6 Kettlebellen hänger hela tiden längst med min arm neråt. Och handtaget pekar uppåt. Sådär. Och så, så ska vi byta hand. Sätta den på andra sidan. Svingar upp den till axeln. Kettlebellen hänger på min arm på utsidan. Knogarna pekar utåt. Jag trycker upp den mot taket. Pekar kettlebellen och knogarna bakåt. Bakom mig. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Ska. Ska. Det var en runda. Så nu kommer vi gå tillbaka till knäböjen. Nu har vi tränat axlarna lite grann, så då har benen fått vila lite under tiden. Så vi tar tag i kettlebellen, vingar upp den och sätter den vid bröstet. Vi har höftbrett mellan benen, mellan fötterna och tårna pekar lite grann utåt. När vi går ner så pekar knäna ut över tårna, och går inte inåt. Vi är stolta och raka i ryggen, ut med bröstet. Det som när vi hade pinnen på ryggen förut. Och fem. Sex. Oh, kom igen. Stolta raka ryggar. Där, ställer vi ner den. Jag ser upp de svingarna. Jag kommer jag visa hur man kan svinga med att hålla den i bara en hand istället för två. Det blir lite tyngre om man tyckte det var för lätt första gången. Tyckte man att det var lagom så fortsätter man med två händer. Ta tag med vänster hand. Svinger upp den rakt framför mig, inte åt sidan. Lätt böjning i knäna. Mycket fällning i höften. Jag gör tio så byter vi hand. svänger upp den. Och göra pressarna igen. Kan byter tillbaka till vänster hand. Svänger upp den till axeln. Hänger på utsidan. Klockan pekar utåt. Så pressar vi uppåt. En. Två. Tre. Fyra. Nio. Nio. Och 10. Så byter vi till höger handen. En. Två. Några med att vrida tillbaka den till utgångsläget varje gång. Och även här var stolta och raka i kroppen. Inte rotera den varför vi kommer ner. Två par. Sådär. Så vi tar tag i kettlebellen. Vingar upp den och sätter den vid bröstet. Vi har uppbrett mellan benen. Mellan fötterna. Och tårna pekar lite grann utåt. När vi går ner så pekar knäna ut över tårna. De går inte inåt. Vi är stolta och raka i ryggen, ut med bröstet. Det ser som när vi hade pinnen på ryggen förut. Och fem. Sex. Kom igen. Stolta raka ryggar. Sådär. Ställer vi ner den. Jag ser de svingarna. Tag med vänster hand. Svinger upp den rakt framför mig, inte åt sidan. Lätt böjning i knäna. Mycket sällning i höften. Vi har byter vi hand. Så ska vi svinga upp den och göra pressarna igen. Jag byta tillbaka till vänster hand. Svingar upp den till axeln. Hänger på utsidan. Klongarna pekar utåt. Så pressar vi uppåt. En. Två. Tre. Fyra. Nio. Och 10. Så ut i högra handen. En. Två. Då går jag vrida tillbaka den till utgångsläget varje gång. Och även här var stolta raka kroppen. Inte rotera när vi kommer ner. Ett par. Sådär. Då har vi klarat av första rundan med tre stycken övningar. Nu får vi andas lite innan vi går på nästa runda. Tre nya övningar. Den första övningen kommer att vara utfallssteg igen. Då kan man välja som vi gjorde i uppvärmningen. kan man välja att hålla sin vikt på lite olika sätt. Har man till exempel en viktskiva och inte en kettlebell så kan man hålla den framför bröstet. Jag kommer välja att hålla den på ena sidan precis som när vi gjorde våra pressar. Så man får lite gratis träning för bålen också. Och så kommer vi göra åtta stycken utfallsteg på varje ben. Så vi börjar, ni kommer ihåg, stort klir vi ut. Går i båda benen, tryck tillbaka. Här är det viktigt att vi har stolta, fina hållningen. Eh, som vi hade när vi använde pinnen. Är det för tungt att hålla här så kan man ha den hängande vid sidan. Eller hålla den vid bröstet som vi gjorde förra gången. Eller så gör man bara utfallsteg utan vikt om det känns tungt. Så, jag följer upp den här. Så gör vi åtta stycken varannan gång. Vi har 16 totalt. Åtta på varje ben. 1 Två. Tre. Fyra. Femt. Häfta. En simpel Då ska vi göra nästa övning, som är en rodd med kettlebell. Eh, då kommer vi ställa kettlebellen lite grann vid sidan av oss. Eh, precis vid sidan av foten. Vi står höftbrett som tidigare. Vi fäller fram höften. Ganska raka ben, precis som i början på kettlebellsvingen. Sen tar vi en kettlebell eh, på marken och drar den upp vid sidan av oss. Armen nära kroppen hela tiden. Så gör vi tio stycken sådana. Nära benet. Dra den upp vid sidan av oss. Tio stycken. Armbågen går rakt upp mot taket kan man säga. Köttrobelen nära benet hela tiden. Det var tio stycken. Ställ ner den och tar andra armen. Höften fäll framåt. Ryggen stabil och rak. Jag drar upp kettlebellen nära kroppen. Bara tio har vi gjort två av övningar. Sista övningen i den här rundan är armhävningar. Det känner ni säkert igen. Man kan göra både på knä och på fötterna. Gör det som ni känner att ni orkar. Är viktigt är att vara raka i kroppen hela tiden. Vi ställer oss i armhävningsposition. Axelbrett mellan händerna. Rak och fin i kroppen. Spänn bålen som vi håller i raka. Så går vi ner hela vägen. Och upp. Det är vi 15 stycken. Tio. Femton. Sådär. Nu har vi gjort en ett varv av den här rundan. Första övningen var utfallstegen. Man kan också, som jag sa, det är för tungt så gör man utan kettlebell. Då kan man ha armarna vid sidorna bara. Och så tar man ett stort kliv fram, ner och tillbaka. Stort kliv fram, ner och tillbaka. Tänk på att landa höftbrett så blir det lättare med balansen. Tryck tillbaka. Oj. Alla kan ha problem med balansen. Två kvar. Där. Då ska vi göra våra roddar igen. Ställ kettlebellen bredvid oss. Fäller höften framåt. Så. Ryggen är nästan parallellt med golvet. Inte riktigt men nästan. Bra vi upp kettlebellen längs med sidan. Längs med benen. Vi på varje sida. Sex. då ser då tre stycken så där Och så på fina i kroppen, 15 stycken. 5 ja. En till. Där. Då har vi en runda kvar. Gör vi gör ut fast stegen igen, eftersom att jag höll kettlebellen i vänster hand första gången så håller jag den i höger nu. Svingar upp den, sätter den vid axeln och så gör vi åtta på varje ben. 变坏スライスライ Så ska vi göra våra roddar, vi ställer kettebellen med sidan av foten, häller oss framåt och drar den upp längs med kroppen. sista, 15 stycken armhävningar tycker man det är jobbigt på tårna så kan man ställa sig på knäna men fortfarande rak och fin kropp en två tre fyra fem sex sju åtta Fem till. Mm, Sådär. Sådär. Så kommer vi att avsluta med två stycken bålövningar. Vi gör båda övningarna. Sen tar vi en liten vila. Sen gör vi om dem ytterligare två gånger. Den första heter Russian Twist. Där kommer vi sätta oss ner på golvet. Om man orkar eh, tar man sin kettlebell. Det går också bra att göra den utan kettlebell. Så lyfter vi upp fötterna i luften så vi bara sitter på på rumpan kan man säga. Nästan raka ben. Så lyfter vi över kettlebellen från sida till sida. Med så raka armar man kan. Det är vi tio på varje sida. För tungt kan man ställa ner kätubälden och göra klart. Och tjugo. Lägger vi oss ner på bollen, Böjda ben. Men knäna pekar rakt upp i luften. Fötterna bakåt. Så 90 grader svinkel i benet. Armarna rakt upp. Här är det viktigt att hela ländryggen har kontakt med marken. Så ingen svag. Tryck ner ländryggen i golvet. Så tar vi, sträcker vi på vänster arm och höger ben. Och sen tvärtom, höger arm och vänster ben. Tio på varje sida. Där Då har vi gjort våra två bollövningar. Den gången kommer jag visa Russian Twist utan kettlebellen. Bara tar våra händer från sida till sida. Benen i luften. Rotera över med händerna. Ja, raka armar. här. Kötter vi med vår dead bug. Hela ryggen i golvet. Böjda ben. Med 90 grader i höften och 90 grader i knäleden. Armarna rakt upp. Otsatt arm, mot ben. Då har vi avslutat passet med våra bollövningar. Bra jobbat och tack för att ni deltog.